Кричить вишиванка, гальні квіти, пилюстки багряні, а я дівчинка маленька, Україна моя ненька. Для участі у фестивалі надійшло 135 вишиванок... ...з різних територіальних громад Миколаївщини. На захід через карантинні обмеження запросили 30 представників. Серед них Надія Осокіна. Жінка вбрана у сурочку, яку вишила її бабуся... ...у 1953 році на Тернопільщині. У ній же виходила заміж, розповідає жінка. «Ще тоді у них не було навіть світла. І вони при свічках. Бабусі мої було 13-14 років, вона 40-го року народження. О, і вони своєю мамою... Покинули Царство Небесне, вишивали, мама десь допомагала їй. Ну, о, і так вийшов цей шедевр. Учасниця фестивалю Марина Скорук розповідає, у сорочки вишиті її мамою, вбрана вся їх родина. Сьогодні представили її роботи. Наша улюблена квіточка на вишивках – це троянда. це наша квітка сім'ї нашої родини. А, а, те, що дівчаток, там більш ніжніший візеруночок, тому що того вимагає Данина. Ну, а в мене більш розкішні троянди, тому що все залежить від того, ну, а, як людина себе почуває, які настрої, які... А, які емоції вкладає, яку любов і ніжність передає дітям. Деякі візерунки наприклад, вони взагалі унікальні, бо їх немає ніде в інтернеті. Мама сама розробляє, переробляє, перекладає, сама підбирає кольори, їй може не подобатися. Мама в нас взагалі така унікальна людина. Якщо десь всередині картини або вишиванки їй не сподобався, один стіжок або колір відрізняється, хоча що тут може відрізнятися, вона може розпустити усе і почати спочатку». В ході фестивалю у приміщенні Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти... ...презентували виставку робіт студентів Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Десять робіт – реконструкції національного українського костюма, гобелени та рушники. «Представлені роботи – це степова Україна. Це от той унікальний орнамент, дерево життя, який... Ну, ...представляє генетичний код нашої нації. Це не є попса. І навіть техніка, яка сьогодні... ...виконана, це також є традиційна. Навіть колір ниток – це студенти самі фарбували нитки для того, щоб створити цю унікальну роботу. Фестиваль орієнтований на освітян та присвячений 30-річчю незалежності України. Представлені вишиванки з усіх територіальних громад області. «Ми не змогли через пандемію коронавірусу відібрати всі, ми відібрали 30 найкращих, відібрали із груп». З груп давні автентичні сорочки, які передаються від мами до доньки, вишиванки, які власноруч вишивають своїм дітям їхні матусі. І третя група вишиванок – це ашатні сучасні сорочки з оригінальним вишиттям. Тобто це і бісером, різні техніки, вже новіші. Різні барви, дещо новіші, тому що вишиванка вона розвивається, як і, як і інші види мистецтва, вона розвивається. Серед освітян нести цю ідею – це однозначно наша позиція, бо освітяни формують наше українсько-мовне середовище, українсько-культурне середовище. Вони є носіями національної ідеї і громада має побачити учителя-інтелігенда. ...інтелігента, українсько орієнтованого». Започатковану традицію планують продовжити наступного року. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.